Tak učím se většinou o zkouškovém a to máme jeden měsíc, trvá zkouškové a to se učím většinou, většinou času z toho po ten měsíc. A většinou se učím jenom o zkouškovým, takže v průběhu roku se moc neučím, jenom když je potřeba nějaké zkoušky a učím se třeba i 8-10 hodin denně, když je potřeba. To samozřejmě záleží, to samozřejmě záleží na, na zkouškách, v průběhu semestru tak dva dny před zkouškou, den před zkouškou a ve zkouškovém období, který trvá asi měsíc a půl, se učím každý den, od rána do večera. A obvykle jsem se učila ráno v posteli, ale já si moc nespomínám, že bych se učila. No, učím se dlouho a většinou času z toho prokrastinuju, takže nic nedělám. A pak se většinou učím až ten poslední den před testem nebo poslední den před zkouškou. A pak ten poslední večer.